Strategia celor de la PSD al de după ce Iohannis a cerut demisia premierului, ce au discutat dragnea sublinierei Tericianu, anunc despre suspendarea presublinierei dintelui. S-a dezlântuit jihadul între putere sublinierei presublinierei dintele Claus Iohannis. Eful statului a cerut public demisia preierului Viorica Dencil, iar cei de la putere reacționează. În direct la România TV, Celin Popes Putericianu a dezbrăuit o discuție cu Lipiu Dragnea, dar la subliniere i-a atacat dur pe Iohannis. Nu înțeleg acest derapaj. Resubliniere dintele nu poate se treacă peste Parlament, chiar dacă nu îi convine. E o declaratie politic subliniere atât. Prin această declaratie, resubliniere dintele deschide un război împotriva premierului, dar o îndreptat sublinierei împotriva al desublinierei PSD. Am vorbit a cu Liviu Dragnea. Am discutat. Premierul nu trebuie să ia mandat de la nimeni pentru a pleca într-o deplasare externă. Eram amuzați de situație. Presubliniere din vrea să arate un rol care nu e descris nicieri în Constituție. <trui> nu ne-am gândit la suspendare, dar nu putem să nu observăm că presublinierea presubliniere din telea de clan un război pe chestiuni de orgoliu, nu altceva, a dezgluit Tericianu.